كذلك من بين الاداب التي ينبغي مراعاتها واختم به هو تجنب الاضرار بالغير النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر فلا ينبغي للبيعان او احدهما ان يضار فيما بينهما بمعنى ان يضر احدهما الاخر لا يجوز يعني ما كيف ذلك مثلا شخص اشترى سلعه برخص ثم دخل الى السوق وغيره من التجار قد اشتروها بغلاء فيبيع يعني باقل بكثير مما يبيع به التجار فمثل هذا يدخل الضرر عليه على المسلمين ويؤدي بهم الى كساد تجارتهم ولا يستطيعون ان يقاوموه بينما اذا باع بنفس ثمن السوق فانه لا يحصل له ضرر بل سيستفيد مفهوم فاذا لا ضرر ولا ضرار يعني لا تضر نفسك ولا تضر الاخرين كذلك يعني لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى رجلا يعني يتعامل بمثل هذا التعامل فقال له بيع كما يبيع الناس او يعتزل سوقنا تدخلش للسوق ديالنا و دير بحالك بحال الناس او اعتزل سوقنا كذلك الاحتكار والاحتكار يكون في المواد الاساسية التي يحتاج اليها الناس يكون الناس في ضائقة يحتاجون الى امر ما فيحتكره ولا لا يخرجه الى السوق و يعني ينتظر ينتظر ان ان يعني غلاء الثمن حتى يستفيد هو وحده فهذا لا ينبغي لكن لو احتكر شيئا ليس من المواد الاساسيه التي يحتاج اليها الناس وتعم وتعم الحاجه اليها لا حرج فيه لان السلف كانوا يتحرون يعني الزياده في السعر لكي يخرجوا سلعهم ويبيعوها بثمن أكثر وهذا يعني مدار البيع والشراء على هذا الأمر ومدار الربح على هذا الأمر لكن يحتكر شيئا أساسيا يحتاج إليه الناس وقد أصاب الناس فاقة وحاجة ماسة إليه يستغني عنه أهل بيت فهذا هو الإحتكار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ مفهوم فإذا أه كذلك يعني أه لا يماطل لا يماطل وانما يعامل الناس كما يحب ان يعاملوه وخصوصا في باب الايجارات لان الايجارات هي ايضا هي من جنس البيع والشراء والذي يباع فيها هو المنافع المنافع تباع وتشتر فانت مثلا استاجرت شخصا لكي يقوم بصباغه المنزل او مثلا لكي يصلح الكهرباء او شيء من هذا القبيل ينبغي ان تبادر باعطائه اجره واحيانا يكون تكون اجاره متداخله مع البيع والشراء بمعنى ياتي بالمواد الاوليه الاساسيه من عنده وكذلك عمل يده فانت لم تدفع له لهذا ولا دك. يعني دفع السلعه ولم ياخذ عوضا عنها و يعني دفع الخدمه وبذل الجهد ولم ياخذ عوضا عن عن جهده فهذا لا يجوز الا ان يقبل ذلك ويرضى فلك ذلك اذا كان باذن منه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة انا خصم يوم القيامة وذكر منهم رجلا باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه يعني العمل ثم لم يعطه اجرى فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خصمه يوم القيامه نسأل الله الله السلامة والعافيه